після її окупації російськими військами, і приїхала сюди за запрошенням місцевої театральної організації. Розкажи, будь ласка, про вистави, які ви ставили. Ми поставили виставу «Птахи». Це Рестофан з португальцями, з португальськими акторами та біженками, біженцями українськими. Поставили виставу «Північне Сяйво». Це режисерка Альона Снегурченко та її чоловік Володимир Снегурченко. Дві, але в нас планується написання текстів, ще драматургія, і ще планується новорічна вистава, яку також буде режисерка Оля Труча. Вона, режисерка з Харкова, приїхала сюди в наш проєкт. Це планується вже новорічна така дитяча казочка. Це Скоріше з цього буде льковий театр. Оце Ой, головний театр Браги і, по суті, так. єдиний, Так, єдиний. І тут йшла ваша вистава протягом тижня? Так, на зал 800 місць, португальська сцена, португальські актори разом з українськими біженцями на цій сцені. Це було дуже круто. Вероніка мені сказала, що ви вже поставили якусь виставу, так? Так, дві навіть, в рамках проєкту. Тобто в рамках цього контракту, який у нас є тут на рік, у нас є обов'язки. Одна один з обов'язків поставити там виставу, другий обов'язок написати три вистави. Тобто з португальцями зробити проект спільний з українцями. Робив режисер. Ось зараз була прем'єра. Ми маємо зробити, тобто, кожен режисер, хто в проєкті, нас 10 театралів, ще є художники. Одна із театралів, ти, те, інша із театралів Вероніка так. і ще таких вісім. Так. Плюс-мінус. Так. Окей. І у вас є зобов'язання? У нас ще одна вистава вже вийшла. Харків Харківські... Харківські режисери поставили «Північне Сяєва. Друга вистава поставив португальський режисер, який тут е директор компанії театрального театру «Брага». Він поставив «Птахи» за Арістофаном, в якій ми за контрактом маємо брати участь. Тобто на рік є в нас робота, на рік, яку ми маємо робити. Розкажи, чим ти займалася в Херсоні? Я працювала в Херсонському академічному музичному драматичному театру імені Миколи Кулюша на посаді начальниці маркетингового відділу. І я організовувала різні культурно-соціальні проекти. Останній проєкт був дуже потужний у нас, популярний — це «12 стільців». Ми зробили аукціон ролей в Херсоні. Люди купували звичайні херсонці. Ми продавали 12 ролей. Але купили все одно 14, тому що це досить швидко розійшлися слухи. Пів року вони навчалися акторською майстерності. В кінці ми поставили цю виставу «12 цільців» і тиждень перед Новим роком ми показували кожного дня цю виставу. Всі херсонці приходили на цю виставу, тому що було дуже цікаво побачити там свого керівника або свого там друга, дочку, чоловіка, піти, піти в театр, підтримати їх на сцені. Можеш сказати мені, будь ласка, як ти вибирала країну, куди їхати? Ми після війни з мамою поїхали, бо вона в Харкові була, я харків'янка сама, і там все почалось, по суті, наш будинок, він на краю Харкова, тобто з Білгороду, коли вони почали наступати, все, весь початок був там. І ми поїхали в Німеччину до друзів, нас були знайомі. А потім я просто шукала роботу, тому що мені потрібна була робота. Бо ми так виїхали е -е, дуже терміново з одним маленьким чемоданчиком. Один з варіантів, який я побачила, це Португалія. І я надіслала резюме своє, і мене запросили. Типу є якась платформа, де, от, наприклад, театри чи там режисери публікують якісь свої проекти, і ви можете е подавати свої заявки. Були не те, що платформи. Було багато якихось для артистів проєктів, які були зібрані в якісь там прикладом. Ось є для митців список пропозицій. Під час, після того, як почалась війна, пропозиції до роботи. Там, наприклад, надсилаєте свої резюме, якщо ви нам підійдете, або ваша ідея, бла-бла-бла. От щось в такому дусі. І я надіслала резюме, побачила цей проект, надіслала резюме. Не думала, не планувала взагалі покидати Україну, але так, як я була в Херсоні з початку війни, в перші дні, першого березня, березня нас окупували, я думала, що мені робити і потрібно якось виїхати з Херсону. Я згадала, що, так як я працювала в театрі 4 роки в нашому херсонському імені Миколи Куліша, я працювала і в нас наймасштабніший театральний фестиваль в Україні Мальпомена Таврія, міжнародний театральний фестиваль, якому вже 23 роки. Він 23 роки, кожного року до нас приїжджають з різних стран театри, презентують свої вистави. І там саме я познайомилась з португальським режисером. Я написала йому листа по e кажу, чи є у вас там в Португалії робота, будь-яка, мені просто потрібна робота. Він сказав, а, знаєш, а в нас якраз є театральний проекти, і залишилося в останнє місце. Якщо ти встигнеш до кінця квітня приїхати, ти учасниця проєкту. Писала йому, чи зустрінеш ти мене. Я ж взагалі не знала, куди я перший раз в Португалії. Я не знала, чи це все реально. І були моє здивування, що так він зустрів мене з в аеропорту. В Лісабоні чи в Порту? В Порту. Велком. І все. І сказав: що працюємо. А чому саме в Португалії? Шо, е... Було питання не в Португалії, було питання роботи за спеціальністю. Дуже гарні умови, на які нас запросили, тобто вони нам сказали, щоб ви себе почували комфортно. Ми вас запрошуємо на роботу, це робота, тобто ви найняті. На роботу. І ви, ви кожен з... день ходите на роботу і щось ну, робите, так? Ні, в театрі взагалі розклад, якщо ви знаєте, дуже специфічний. Тобто okay. як ти тобі призначається список там, дат вистав, тобі призначаються репетиції, і ти ходиш на термін, якийсь, на призначений час. Ти розпочивається на термін, на призначений час. А тут ти чим займаєшся? Тут я акторка-аматорка, маркетинг-менеджер саме у проєкті Stage Home of the World, в якому я приймаю участь. Тут я граю роль у виставі «Птахи». Ми птахи, українці птахи. І працюємо на сцені з португальськими акторами. У нас була прем'єра у вересні, ми на дій, тиждень показували виставу на португальців. Вистава йде українською і португальською мовами, але приходили українці, які не знають португальської, але все розуміли. Також португальці, які не знали, що ми кажемо, ми розмовляли як хор українською мовою. Вони, це така дуже... Це антична драматургія Аристофан, але у модерновій постановці Руї Мадейре, нашого директора, і досить така цікава робота вийшла. Stage Home of the World – португальсько-український творчий проєкт солідарності з Україною, який став культурним прихистком для українських біженців за допомогою театральної компанії «Брага», за підтримки дійсності груп та Національної спілки театральних діячів України. Ідея виникнення з'явилася саме у керівника цього проєкту в момент початку війни в Україні – Руї Мадейри та голови Національної спілки театральних діячів України Богдана Струтинського. У цьому проєкті приймають участь українські театральні міцці, актори, драматурги, режисери, артисти, продюсери, які протягом року розвивають свою роботу в трупі, створюючи оригінальні тексти, ставлячи вистави з українськими та португальськими акторами, а також отримують грант у розмірі 1000 євро та безкоштовне проживання. Результатом цього проекту був аукціон картин в місті Порто, де зібрали кошти для українців понад 15 тисяч євро. Наразі проект показує виставу Північне Сяйво у постановці Володимира та Олени Снегурченко. Також спільний проект з іспанським театром у мостеріо де тібаш, це монастир 16 століття, за участі солістки Юлії Бузовкіної, а також вистава Птахи за п'єсою у постановці Руї Мадейра та керівництвом хором Ольги Туруті та Нікі Літкевич. Ми продовжимо роботу над виставою Птахи, зовсім скоро буде знову показ цієї вистави у жовтні місяці з 18 по 20 жовтня у театрі «Сірко», а також приступили до роботи над постановкою дитячої новорічної вистави під керівництвом Ольги Туруті «Казка. Лісова пісня». Тож, чекаємо вас. У вас є графік цих е репетицій вистав, угу. але все одно більшість часу вільні. Ви можете робити те, що ви хочете, правильно? І що ви робите? Що ти робиш в цей час? Е, ну, вільний час. І зараз я пишу картини, репродукції картин, це саме метафоричних карт. Е, також зараз я до перемовини, щоб організувати благодійний е, благодійну ярмарку як барахолку угу. португальську в Бразі. так як Брага взагалі себе позиціонує як і культурний центр. Вони дуже багато івентів сюди, ну, затягують і музикантів, і фестивалі різні. І для них це дуже важливо, саме розвивати культуру. І я зараз е спілкуюся, щоб організувати цю благодійну барахолку, для, щоб зібрати кошти для українців. Я тобі хочу сказати, що португальці більше цінують саме Арт-продукти, наприклад, там живопис, скульптуру, щось можна щоб щоб потрогати. Тому що в театрі, наскільки Іруї мені розповідав, що проблема з глядачами, в принципі, немає так такого в культурі тут, в Бразі, у людей, щоб ходити, наприклад, там кожної п'ятниці в театрі, як це було у нас. У нас, в принципі. Це було нормально, в п'ятницю-суботу ходити в театр. У завжди були аншлаги, тут такого немає. І загалом цей театр використовується як, більше як концерти, фестивалі. Вони дуже от, люблять музику, там, бразильську музику. Звички ходити в театр немає у португальців, саме в Бразі. Можливо, в Лісабоні там як 50 театрів, я знаю, що там інша трішечки ситуація, але в Бразі Тут концерти, фестивалі, вечірки. Я, я спілкувалася дуже багато з місцевими португальцями. І вони розповідають, що в театр, в ну, нас немає звічки. І я запитую, чому? Тому що в школі ніхто їх не водить в театр. У нас, в принципі, це в освітньою такою програмою було, що ти обов'язково… Театр — це культура, це фундамент культури. Тому що театр — це завжди відзеркалення суспільства. І так було і спокій віков. Ну Це найстаріше взагалі мистецтво. Можеш показати нам вашу домівку? Це наша португальська домівка. Так, тут, це мої картини. Це ти тут малювала? В Португалії, так. Це мій зараз ресурс. Це... Тобто ти малюєш і продаєш? А, чи що ще, ще не продає, ще не буде. Ресурс... ресурс енергетичний? Енергетичний. А, супер. Так. Це Т2, правильно? А? Дві спальні так. і зал, так? Так. Дуже красивий вид. Бомжезуш. Один е собор, там інший. А ще третій, маленький такий. І там е завжди, як вечірки португальці організовуються. Що помітили першим, коли приїхали до Португалії? Не знаю там mm. атмосферу, клімат так, всі на релаксі, всі на рела <рес> люди на релаксі і влітку. Тут свята я не пам'ятаю назву всіх святих свята. Mm -hmm. і чи не кожен тиждень? Два тут якесь свято, всі відпочивають, всі Може так здається. Може, може, може так здається, але постійні фейерверки. Майже всі говорять, що от всі на релаксі, ніхто нікуди не поспішає, але мені здається, що вони в той же час скрізь успівають, чи ні? Ну от, що стосується роботи, от скажи, будь ласка, от ти працювала з португальським режисером. Так. Відчувається, що це якийсь такий релакс? Ні, до роботи вони ставляться дуже відповідально. Тобто так. немає, принаймні в театральній сфері, я не побачила якоїсь там, Критичної різниці. В них своя система, але це нормально. Тобто це кожен режисер має свою, своє право на своє бачення. Тому ну, це, про це говорити немає сенсу. А щодо організації роботи, то вона в принципі така ж, як в нас. Є, є репетиційний час, ти приходиш. Ну і тобо, та, все чітко, і все виконується все чітко, згідно плану і стандарту. Того, якого хоче дотримуватись режисер. Так. І не будемо, що усе uma discussão entre vocês e cada um de vocês por qualquer razão. It cannot be a discussion among you. Não pode haver discussão entre nós. Não pode haver discussão entre nós, Começa a intervir diretamente aqui. De... Por que começa a intervir diretamente? Não, aqui. não, pode, não podemos criar dois, duas naturezas de corifeus. Аутур, Борисов, Янтон? Хто ці люди, які розслаблені тут по всій портуалі ходять? Ну, бо коли ти йдеш вулицею, в тебе є відчуття, що, по-перше, всі трішки так... Після бакалу, дуже, та, А враження, що всі трішки постійно під Він'ю Верде чи, чи Він'ю Бранку. І тому, і всі дуже позитивні, що мені, е, мені подобається, всі посміхаються. Всі... Як думаєш, що на це впливає? Чому так? Може, океан. Може... Океан такий холоднючий, тут капець. Ну, атмосфера може... До, до океану тут 30 чи 40 кілометрів. Так, але ж все одно це... Не знаю, ти на краю світу, то, може, тобі... чого тобі шинити? <світ> треба, Не, не знаю, може, може атмосфера того, що все ж таки це країна літа. Нещодавно в Бразі було чисто братське свято. Таке вже традиційне в них. Кожного року вони святкують. Свято називається білого одягу. Люди дві ночі вони повністю одягнені в білий одяг. І тут в центрі різні івенти, музика, діджеї в різних там, історичних локаціях. Кожен ресторан відкриває свій такий невеличкий, не фуд-корт, а бар, і тусується. Я також ходила і ну, подивилася, послухала музику. А меблі тут були чи ні? Чи це ви щось саме… Все тут було. Все було? Все було, так. Саме такий непростий момент в переїзді до Португалії, знайти житло, як ви його знайшли? це, слава Богу, не ми шукали. Саме цей проект нам надав житло. Ми чекали його близько місяця. А ви платите самі, чи ні? Ні, це нам дає наш проєкт безкоштовно. Взагалі суперкруто. Нам пощастило в цьому випадку. Так. А можеш показати, що тут ще є? Так. Там Мені кухня. Про... Мені просто цікаво, скільки б така квартира коштувала, як би її орендувати? Я не знаю, скільки б вона коштувала. Це моя Кімната. Але ти не знаєш, ну тут друзі ваші, які ще знайомі, які з України також переїхали, які орендують житло тут? Скільки вони платять і яке це житло? А, десь, ні, в мене таких знайомих немає, але я чула, що десь близько 900, 900 євро. Тобто така квартира десь коштувала б 900 так. євро в місяць, так. так, навіть більше, я думаю. А, ну так, окей. Тобто, слухай, ну круто. рахуй вам, окрім зарплати там, чи якихось гонорарів, ну, звичайно, доплачують 450 звичайно. євро, ну, плюс-мінус. У нас зарплата 1000 євро кожного місяця, і ще надають житло. Ну, це... А українців тут багато? Ви вже познайомилися? Так, тут, тут, тут багато українців. І коли ми організовували майстер класи з акторської майстерності для українців-біженців, до нас приходили не тільки українці, а й білоруси які за Україну, звичайно. Якщо минулі, а вже якась увага не туди. що чого такий дядька? Тобто, якщо це ваша ціль, будь ласка. Але якщо ви хочете не звертати на зайву увагу, ось варіант, варіант покласти руху. Ще раз Так, Не як в танцях, не тягайте ручки, пальчики, не як танцювальні ручки. А як до людей, як то людей, що провалюються хвачки? Близько 15 людей у нас було, щоб ми спілкувалися, проводили час саме в, на репетиціях. Це українці, які також приїхали після так, початку так, війни? Так, так. Ти знаєш, як склалася їхня доля? Ну, тут, от, чи складається? Так. Ну, більш-менш, я в темі, тому що ми все одно ходимо там з іншими учасницями, ми ходимо на репетиції, і приймаємо участь у виставі. Хтось працює там як швачка, дуже багато так жінок працюють як швачки. Хтось з чоловіком приїхав, хтось до своїх родичів, які вже проживали в Бразі. Досить багато років, і я знаю, що також наша декілька наших учасниць з проекту вони також приїхали саме до родичів: хтось до тітки, хтось до мами, яка живе там в Португалії. І якось так через своїх родичів опинилися саме в Португалії. Дуже важко, складно мені тут скомунікувати з українцями, чи просто попити каву. Можна організувати, але це в мене немає такої потреби зараз. Я спілкуюся онлайн зі своїми друзями, зі своїми близькими людьми. Я спілкуюся дистанційно онлайн, і мені цього вистачає. Я зараз занурилася повністю в себе, в свій світ і в свою, можливо, цей період для мене також потрібен для того, щоб е, дістати знаєш, знання, е, отримати знання онлайн розвивати свої якісь творчі потенціали. Я зараз займаюся більше собою і я дуже вдячна Португалії, що в мене є така можливість зараз. Тому що коли я була в Херсоні, у мене була робота на першому місці. Налаштовувати ці зв'язки дуже важко. Але це потрібно робити. Я це потрошки роблю. Я там з Португалами знайомлюся через ДСТ груп. Також вони роблять івенти для театралів і художників. Кожного її п'ятниці вони робили на території ДСТ. Робили е, вечірки. Це все потрібно робити, але якщо тобі дуже потрібно, ти залежиш від інших людей в плані комунікації, це є проблемою. Тому що якщо ти не можеш знаходити сам собі е, і знаходити сили в собі, якщо ти не можеш там, проводити з собою час, це е, досить важко залежати від інших людей. Можливо, це також для мене якийсь е, урок, того, що навчитися бути собою, мені достатньо, моєї компанії. І в мене немає такої потреби, щоб проводити час з кимось. Це укулелі, І люди помилково думають, що укулелі це гавайська гітарка. Але насправді укулєлі винайшли в Португалії. І я коли приїхала, я зрозуміла, що хочу чомусь новому навчатись, щось робити, щоб теж відволікатись. І я купила таку укулєлі. І, І потім можу вам зараз заспівати пісеньку, яку, ми, яку я співала у виставі, ми в Німеччині робили виставу після війни. І ви знаєте цю пісню, це «Один в каное, у мене немає дому». Але я переробила слова. Не Та, сп... не знаю, можна спробувати, я але не тут сучу. слова перероблені, я мабуть, не буде важкувато. Так, от «У мене немає дому» точно можна підспівати. Окей. Супер. Ну, спробуємо. Справа в тому, що в мене немає дому. Я долаю сльози і в тому. Пристібаю в автівці ремені. Пам'ятаючи, з якого я племені. Пам'ятаючи, з якого я міста. Я сідаю на потяг до Львова. Рідній босни, де в мене з рідного, залишається тільки мова. У мене немає дому, тепер у мене немає дому, тепер у мене немає дому. Люди, найголовніше це люди, наші думи це не тільки споруди, країни, міста, планети. А втім, там, де твоє серце, там і твій дім. Люди, найголовніше тепер наші люди всюди. Пекучий біль розламує груди. Від новин стискає серце, тепер ніхто не спитає, Україна, а де це? Це мої картини, я малюю ресурсні карти, метафоричні, асоціативні карти. Я нічого про це не знаю. Це інструмент роботи, з психолог працює через них. А, типу, що ти тут бачиш в такому плані, так? Так, це робота саме з твоєю, з твоєю підсвідомістю. Це типу робота з цією, з, да. цією, з цією технологією, так? Тобто, мені треба витягнути Тому, якусь карту, будь-яку? Так, будь-яку. Да, будь Опиши карту, що ти бачиш. Я бачу літак, я бачу, що дядька, який їде в, якусь, в якесь відрядження, в офісний планктон, а, не, а, а на нього сперся якийсь апостол Петро, можливо, mm -hmm. чи Павло. Ну схожий на апостола, лисий тільки. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто вони один одному? Вони не знайомі. Ну, типу, цей просто заснув, бо він втомився, він, напевно, багато, поду... mm -hmm. багато ходив і багато там проповідував. А потім він сів в літак, летіти в інше місце. А це і відрядження летить, бачиш, він такий зосереджений на, свої, там, на своїх проблемах корпоративних. Mm -hmm. А цей просто... Е... Просто миролюбиво схилився на його плече і заснув. Mm -hmm. втомлений. А що тобі більше всього подобається на цій карті? Мені оця тітя. І взагалі все по барабану. Вона просто одягла е ці штуки на очі і спить собі, дивить такою посмішкою. Вона mm -hmm. просто щаслива. Mm -hmm. А що більше не подобається на кінці? Не карте? подобається? Ну, цей дядько, який корпоративний, е схвильований, типу, напевно, плани горять і KPI не виконав, їде, хвилюється. По юнгу ці а, асоціативні карти, саме колективне, безсвідоме по юнгу. Це робота okay. саме психотерапії, Я, я арт-терапевт, саме через інструмент метафоричні карти, тому мені це дуже цікаво. І зараз я ще їх почала малювати, і саме в Португалії вона мене надихнула. Тут якби ця криза для мене це такий е, криза це втрата, звичайно, свого колишнього життя, це також втрата. Хтось втратив родину, хтось втратив близьких людей, хтось втратив домівку, бізнес. Я також втратила своє минуле життя. Для мене це і втрата, і зріст, рост, розвиток. І таке, таке бажання перетворити ПТСР, знаєш, посттравматичний синдром на посттравматичний зріст, посттравматичний розвиток. Тому я саме туди зараз концентрую в себе, у мене зараз і час для цього, я вдячна Португалії за це. Потрошку, звичайно, я намагаюся налажувати комунікацію. Але для цього потрібен час. Розумієш, португальської немає. Що я там вивчила? А бригада, еосом Шамомі Вероніка, еосо Україняна. Травалю де театру, де, де проєкт театрал, стачка може вор. Ковіємо пара спектаклів. Вамо ж зло. схоже на Херсон чи ні? Для, для, для, для мене це так прикольно, тому що Брага схожа для мене на Херсон, тому що тут намагаються, як я знаю, що мер намагається просувати, як це культурне таке середовище, що тут у нас дуже багато фестивалів, культура, культура, культура. Я знаю, що це взагалі місто архієпископів, це релігійне місце, але зараз, якби така нова влада просуває саме культуру. А для нас, для херсонців також, тому що я працювала в театрі, і для нас дуже було важливо робити культурні події, я організовувала різні масові культурно-соціальні проекти. І для мене це якось так дуже схоже, тому що дуже багато виставок, івентів, фестивалів. Ну, і один театр, у нас також один театр драматичний. Дуже багато схожого. Я взагалі закохалася в Брагу і таке спокійне місто. У нас також дуже спокійне місто. Я бачу це, це, це схожість. А такого, я не знаю, з продуктів харчування чи якісь от... Ну, бакаляу ж, мабуть, всі кажуть. Бакаляу, не знаю, всюди. тобі сподобалось? Ну, дивно, але я просто люблю, мені цікаво завжди щось. Mm -hmm. Було дивно, що національне тут достояння, ta, ta. <свят> національне блюдо, воно з Норвегії їде. Тобто це дивно, що це тріска, по суті, ta, ta. дуже засолена. І тут в них тисячі мільярдів вони рецептів знають ta. з норвезької риби. Вони ж ж не, немає, немає риби тут поруч ж немає. Ви... Ну, цієї немає. немає. Ну, цієї і немає, цієї вони ta, ta, полюбляють. Ta, ta. Ми тут для португальців спробували готувати, і вони дуже... Що, вареники, борщі? Чи що? Ну, класично, гречечку тут Так, знайшли. з котлетками? З котлетками, так, вареники. Тут є український магазин, тому тут можна... Без проблем. Да, борщ. І На що ура! португальці сказали? The best. Ми зараз всі чекаємо, коли Херсон звільнить. І це можливо відбутися дуже скоро. Якщо це відбудеться, не знаю, протягом uh -huh. наступних е, місяців, двох-трьох, є плани повертатися? Чи? Херсон? Так. Планів немає повертатися. Немає. За, за... Херсон немає. Ну, ти ж розумієш, що таке окупація, ти ж розумієш, що дуже велика частина людей уїхала. Дуже велика частина втратила свій бізнес і не будуть повертатися вже. Місто змінилося. Тому для себе і енергетично, і морально, і психоемоціонально я не готова зараз повертатися. Зараз, можливо, колись. Е Ні Нікуди мені повертатися. В Україну я дуже хочу повернутися, але в мене контракт на рік. Я не можу сказати все, я поїхала розірвати контракт і сказати. А контракт закінчиться через півроку, так? Чи так. через 7-8 місяців. Так, 8 -8. але якщо війна не закінчиться, то в контракті прописано, що ще можливість на півроку продовжити, якщо. Війна не закінчується, але все може змінитися, і я можу повернутися в Україну. Там моя душа, там е, я відчуваю силу, це місце сили моє, і болі, і сили, і, е, звичайно, я хочу повернутися. Тут поки що, можливо, також за півроку щось зміниться, можливо, я знайду роботу. Ну, типу, в тебе ж є робота? Є робота. Ну, якщо вона закінчиться і в мене буде якась інша, інша пропозиція, то... Окей, але, в принципі, ти, ти розглядаєш можливість залишитись тут на довгий час? Ну, типу, на 5-10 років? Ні. Не розглядаєш? Ні. В Португалії? Ні. Я бачу своє життя а, поки тут. Тому що я хочу перечекати... А, зараз небезпечно в Україні, тому, звичайно, хочу знаходитися в безпеці. Це нормально. Тому, якщо це буде рік, якщо це буде два, окей, Там, я, я можу сказати, що тут, в принципі, мені подобається знаходитися, тут мені подобається. Що для тебе перемога України в цій війні? Коли наступить перемога України для тебе? Коли війна закінчиться у людини саме всередині, коли люди перестануть воювати самі з собою, коли, взагалі, ця енергія війни е Ну а це як? можливо взагалі? Так, ну типу, коли, це... так? Це можливо, якщо людина перестане воювати, а почне просто любити і приймати все. Ну конкретно людина добиває. може, от, наприклад, ти люди там я... що а більшість, люди, як більшість як може от, це зробити, коли кажуть, що а, ми не хотіли війни, якщо філософськи подивитися, а, дуже багато людей, яких не їх робота, які хотіли приїхати в іншу країну, які там а, матюкалися на депутатів на Україну, на закони, на тесі було дуже багато негативу і хотіли змінити, переїхати в іншу країну, змінити роботу, не хотіли виходити на роботу. І ця вся енергія вона, вона кудись випльоскавалась. Звичайно, звичайно, ця вся енергія. Ви хотіли змін? У вас дуже багато, які хотіли змін. Ви хотіли переїжджати? Будь ласка. Але якою ціною? Тому завжди потрібно задавати себе питання, що я зараз роблю? Чому я так відчуваю, чому я так кажу, що я транслюю, що я обговорюю, що я пощу в Інстаграм, якщо це постійні, постійні репорс, репости, ТікТок, звичайно. Якщо ти постійно кажеш про війну, наприклад, я за Україну, я проти, проти війни, я там ще щось, це все одно негатив, негативна енергія. І коли люди. Хочу змінюватися, я думаю, що і війна закінчиться. Війна повинна закінчитися саме отут і отут. Пристібаю в автівці ремені, Пам'ятаючи, з якого я племені, Пам'ятаючи, з якого я міста, Я сідаю на потяг до Львова. Рідні босни, де в мене з рідного Залишається тільки мова, У мене немає дому.